Ahoj kuce a holky. Vítejte v Tvoření nás baví. Vyhlašujeme soutěž o tričko s logem Tvoření nás baví a čokoládového velkonočního zajce. Je to jednoduché. Stačí jen vyrobit a zaslat fotku vašeho výrobku podle našich velikonočních videí a zašlete to na e-mail Co Co výrobek to lístek do losování? Losování bude končit 30. dubna. 1. května bude, bude losování živě v 5 hodin. Losování dáme i, kdybyste to nestihli na náš kanál. Tvoření nás baví na YouTube. Tak ahoj, těšíme se na vaše příspěvky. Ahoj!